السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي في هذا الفيديو بمشيئة الله هنتعرف زي بنسجل فاتورة مشتريات وقبل من نسجل فاتورة مشتريات نفس الامر اللي سويناه في فاتورة المبيعات لما سجلنا عميل جديد ايضا من ملف الموردين في مديول المشتريات بنسجل مورد جديد هنسجل عندي اسم المورد الاسم فقط ونضيف اي بيان تاني احنا عايزين نضيفه ونترك رقم المورد ورقم الحساب هيتم اضافتهم بشكل تلقائي بمجرد ما حفظ كالتالي ممكن نروح لملف الحسابات خصوصا موردين ظهر عندي الاتنين الموردين اللي اضفناهم من ملف الموردين نضغط خروج نفتح فاتوره المشتريات ظهر عندي ده رقم الفاتوره الخاص بينا هنا بنختار رقم حساب المورد او رقم المورد ده فاتوره المورد نفسها الرقم اللي بيكون على فاتوره المورد نفسه ومن هنا طريقه الدفع اللي انا هسدد بيها سواء كانت آجله او نقديه هنخليها آجله عشان يظهر معايا في القيد اليوميه حساب المورد نضرب الكليك في سطر الإدخال ونختار هذا الصف نختار الكمية ألف والسعر كان خمسة تقريباً وممكن أعمل خصم على الفاتورة لو المورد عامل خصم. من هنا اقدر افتح قيد النظامي اللي نشأ عن الفاتورة واقدر اطلع على القيد طبعا القيد معمول بنظام الجرد المستمر